بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها قال ابن عثيمين رحمه الله الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة بما فيها من كل الزخارف من ذهب وفضة ومتاع وقصور ومراكب وغير ذلك هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها لأن هاتين الركعتين باقيتان والدنيا زائلة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر رواه البخاري هل يستحب أن يبدأ بالسنة أم صلاة الفجر إذا فتته الصلاة قال ابن بزر رحمه الله يبدأ بسنة الفجر ثم يصلي الفريضة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو أصحابه في بعض الأسفار يعني عن صلاة الفجر من من غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فليصلي الفجر كما كان يصليها من قبل ويصلي سنة الفجر قبلها هل تسقط سنة الفجر في السفر؟ قال ابن باز رحمه الله المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر وأما النوافل المطلقة فمشروعة في الصفر والحضر وهكذا ذوات الأسباب مجموع الفتاوى إذا صلى الإنسان صلاة الإشراق وقد فاتته سنة الفجر فهل تجزئ عن سنة الفجر؟ قال ابن عثيمين رحمه الله قد نقول إنها لا تجزئ لأن المقصود أن يصلي الإنسان ركعتين خاصتين بالإشراق وهذا أحوط وعلى هذا فيصلي سنه الفجر ثم ركعتي الاشراق. صلاه الاشراق هي صلاه ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها لمن صلى الفجر في جماعه في المسجد ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى يصلي ركعتين. حكم الاطاله في ركعتي سنه الفجر. قال ابن عثيمين رحمه الله لو اراد احد ان يطيل ركعتي سنه الفجر بالقراءه والركوع والسجود. لكونه وقتا فاضلا بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء فيه قلنا خالفت الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين المشروع قراءته بعد الفاتحة في سنة الفجر قال ابن باز رحمه الله سنة الفجر يقرأ فيها بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية وإن قرأ مع الفاتحة في الأولى قول آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية 136 من سورة البقرة وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية 64 من سورة آل فكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن قرأ غير ذلك فلا بأس فمجموع من خصائص سنة الفجر قال ابن عثيمين رحمه الله تختص هاتان الركعتان بأمور أولا مشروعيتها في السفر والحضر ثانيا ثوابهما بأنهما خير من الدنيا وما فيها ثالثا أنه يسن تخفيفهما فخففهما بقدر ما تستطيع لكن بشرط أن لا يخل بواجب رابعا أن يقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد أو في الأولى قل آمنا بالله وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا حكم من فاتته سنة الفجر قال ابن مز رحمه الله يخير بين أدائها بعد الصلاة أو تأجيلها إلى ما بعد ارتفاع الشمس لأن السنة قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين جميعا لكن تأجيلها أفضل إلى ما بعد ارتفاع الشمس قال ابن عثيمين يجوز للإنسان إذا فاتته سنة الفجر قبل صلاة الفجر أن يقضيها بعد الصلاة إذا انتهى من التسبيح الوارد خلف الصلاة وله أن يؤخر القضاء إلى الضحى هل تكفي سنة الفجر عن تحية المسجد؟ قال ابن باز رحمه الله المشروع في مثل هذا أن يصلي الراتبة وتكفي عن التحية قال ابن عثيمين تحية المسجد لا تجزئ عن سنة الفجر إذا نواها عن التحية وحدها ولكن إذا نوى سنة الفجر سقطت تحية المسجد. إذا دخل المسجد وصلى سنة الفجر أجزأته عن تحية المسجد وإن نواهما معا فحسن. هل من السنة الاضطجاع بعد سنة الفجر؟ قال ابن عثيمين رحمه الله الذي يظهر أنها سنة في حق من من يحتاج إليها مثل أن يكون الإنسان متعبا فيجب أن يستريح بالاضطجاع من أجل أن يقوى على صلاة الفجر. وأما من لا حاجة له إليها فلا. وكذلك من يخشى أنه إذا اضطجع نام ولن يقوم إلا بعد طلوع الشمس فلا يضطجع هل ركعة الفجر مثل صلاة الفجر في اشتراك دخول الوقت؟ قال ابن عثيمين رحمه الله ركعة الفجر مثل صلاة الفجر فلا تصلى سنة الفجر إلا بعد طلوع الفجر وأخيرا حكم من ترك سنة الفجر متعمدا هل يقضيها؟ قال ابن عثيمين رحمه الله: إذا تركها عمدا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصح منه راتبه، وذلك لأن الرواتب عبادات مؤقته، والعبادات المؤقته إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل منه. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.